Ну, а що зробити? Тільки щоб не бомбили вже. Уже ладно, Уже як буде, так буде. Хліба то хоча б десь отак. Раз у неділю. Ну що це раз у неділю? Хто може? В основному молодь уїхала. А старики там в Гороховку, поки з Гороховки, то вже і й й й Галина Боброва – жителька селища Горохівка Воскресенської громади. Поки ввела знімальну групу до свого пошкодженого будинку, розповіла про побут жителів промислової зони. Говорить, магазинів тут нема, хліб привозять волонтери, підприємства стоять порожні, жодне не працює. Все розвалене і житлові будинки потрощені. Бачите, як зробили, все поробили, все. бабахнуло так, що коридори у Вон криша, тут криша, тут потолок пробитий, там вон все, сусіда вон наверху, тут вон стінка ж отошла, вон окна повипадали, двері вже поставили, то дверей не було. Хоч які небудь двері поставили. Коридори, от все. Місцеві жителі говорять, на початку березня у селище навідувалися росіяни і навіть на кілька годин тут осіли. Вламувались у квартири. Сліди від куль у дверях сусідської квартири, показує місцева жителька Оксана. Просить обличчя не показувати. Ми стучали, ходили по під'їзду, стучали люди, ви ходите. Вони як раз і на вулиці були, а вони заходять, слухаю, техніка якась у нас. Вони з усіх сторон. Ми прийшли, сказали, що ні, в нас відбудують. Вибухи тут регулярні, 75% жителів виїхали, залишились пенсіонери та ті, кому їхати – нікуди. Люди саджають городи і там вже знаходять нерозірвані снаряди. Прилетіла з танка, чи вона прилетіла, коли обстрілювали станцію Горохов. Це було 3 марта, даю. В селищі немає магазинів. Найближче у Воскресенську, а це кілька кілометрів. Транспорт на Миколаїв не ходить. Промислові підприємства розвалені. Юрій Станіславський залишився без роботи наприкінці лютого. Тоді він працював слюсарем на залізобетонному заводі. Зараз там руїни. До 24 февраля працювали. Потім от почали бомбити, дві ракети впали. Все, після того ми не працюємо. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаївщина.